السمعينة مساء الخير واهلا بيكم مرة تانية وحلقة جديدة من حلقات الروح للشام عزيز وحلقتنا النهاردة هي تكملة لحلقة الروح الملعون وأفكركم انكم تشتركوا في القناة عن طريق سبسكرايب الموجودة قدام حضراتكم وعملوا لايك للقصة لو عجبتكم وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد وحصري في القناة. معكم على الهوى هشام عزيز. ويلا نبدأ. قصة اليوم. وبعد ما ما حسيت حسيت بالخطوات حسيت زي ما يكون في حد معايا. وسمعت صوت بيقول لي انا جيت. هيبدأ الحساب. روح وصغط روح روح وصاد روح وشفتها كانت هيبه هي هيبه وشها مرعب رقبتها بتنزف بنفس شكلها وهي في السن اللي اختفت فيه رقبتها بتنزف زي المدبوحه فستانها كله دم عينيها آه آه مكانها فراغ اسود مظلم مخيف صوت أنينها انها مخيف جدا فضلت تقرب مني وانا كل اللي بعمله اقول لها إبعدي إبعدي إبعدي عني انت انت انت كنت فين بتقرب وكلها دم وماسكة سنسلة وبتجرها وراها علي الأرض رفعت السلسلة وكانت عاوزة تضربني بيها حطت إيدي علي وشي وعلشان أتفادى الضربة ضحكت ضحكة مجنونة وصرخت وقالت نفس الجملة روح وصاد روح روح وصاد روح فقط على صرخة صرخة أمي جريت لقيت واقف عند مصطفى اوضته مرمي على سريره ومتشنك وبينزف كأن حد ضربه فعلا كان عمال يصرخ من الألم وكل صرخة منه تطلع بسمع صوت خبط السنسلة على الأرض السنسلة مش شايفها لكن صوت أخويا وهو بيتعذب وبيتدرب وبينزل وبينزف هدومه بتتقطع وجسمه بينزف أكتر لسانه عاجز عن النط وأمي عمالة تصرخ جريت جريت ورحت أجري عليه علشان أشيله النار مسكت في أساس الأوضة النار مسكت في أساس الأوضة نار في كل مكان إيدين خفية عمالة تضربني في, في, في, في صدري وقعت على الأرض ولقيت نفسي أنا وأمي بره الأوضة اترمينا بره الأوضة وأمي أمي اترمت ورايا بره وأبواب الأوضة اتقفلت ات... اتقفلت في وشنا وأمي عمالة تخبط على الباب وتصرخ وصرخات أخويا مصطفى وصوت الحريق حاولت أزق الباب وكسره بأي طريقة. لكن في الاخر. اتفتح لوحده. ما كانش في نار. كان في دخان كتير اوي وفجأة. وبكده بيمتلك الجزء التاني من حلقة الروح الملعونة انتظروني كل يوم ثلاث من كل اسبوع في نفس المعاد. وحلقات او قصص رعب جديدة. في قناه رعب هشام عزيز وتصبحوا علي